Шелтер місце, де тимчасово проживають особи, які постраждали від військових дій. У Смілі такий заклад є не просто безпечним місцем для переселенців, а й з часом стає все більш комфортним і облаштованим. Міська влада разом із ініціативними смілянами дбають про покращення умов проживання тут людей із окупованих та прифронтових регіонів. Наразі у цей шелтер закуплено чергову партію побутової техніки. Це стало можливим завдяки старанням Євгена Матвієнка. Він написав проєкт і виграв грант. Черговий проект ми подавалися до благодійних організації 100 відсотків, 100 відсотків життя Черкаси на задоволення потреб Ну, точно осіб, які проживають на території міста Сміли. Ми залучили 126 тисяч гривень від благодійної організації 100% життя Черкаси. І за умови э, співфінансування від Смілянської міської ради, з 25% Смілянська міська рада взяла зобов'язання на себе э, профінансувати частину проекту. На благодійні кошти було придбано техніку, яка э, така, більш потрібно на сьогоднішній день в закладі. Ми співпрацювали з директором закладу, ми співпрацювали з персоналом закладу, і ну, крім того, щоб задовольнити потреби переміщених осіб, цей проект був націлений на те, щоб е зменшити навантаження саме на персонал, на кухарок, на прибиральниць, на, ну, на дівчат, які сприяють для, тому, щоб внутрішньопереміщеним особа особам тут живуть комфортно. В рамках проекту ми придбали два холодильника, п'ять мультиварок, три мікрохвильові печі, чайники, пралки, сушилки для одягу та сушилки для посуду. В рамках співфінансування було виділено 25% від загальної суми бюджету. І буде придбано, вже проголосовано, за що я дякую депутатам і міському голові, буде придбано м'ясорубки, полісоси, буде придбано ноутбук, принтер для, для роботи закладу. Це вже другий грант, за рахунок якого покращують умови у цьому шелтері. Минулого разу було закуплено зручні ліжка з матрацами стільці, бо раніше мешканцям цього прихистку доводилось здвигати дитячі ліжка, що були у дошкільному закладі. Також у кожній кімнаті є бойлер, телевізор та мікрохвильовки. А тепер люди будуть ще більш вільні у своїх гастрономічних вподобаннях, адже зможуть готувати і у мультиварках. Придбана техніка значно полегшить роботу персоналу закладу, бо більше процесів люди зможуть робити автономно. На сьогоднішній день у в нашому закладі проживає 43 переселенців. У нас люди різного віку, і пенсіонери, і діти, і молодь. Сьогоднішній день у нас найкращий день у нашому закладі. Сьогодні ми отримали подарунки від гранту. Ми дуже дякуємо Жені Матвієнко за його прекрасну цю роботу. Це вже другий грант, який ми виграли спільно. Ця робота була його... Ну, Колосальної прибори, техніку ми отримали. Для наших працівників буде полегшена робота. Люди, які проживають у нашому закладі, в кожній кімнаті зараз буде знаходиться мультиварка, які вони можуть приготувати ще додатково собі харчі. Це і Ну і смажена картопля, і смажене м'ясо те, що можливо, ми там не даємо. Кожен із них має отримує кошти. І вони також можуть придбати собі на базарі і тепер приготувати за свої кошти і ще продукти. Дуже дякуємо. У нас в закладі ще з 76 року не поповнювалася техніка, і ми працювали і брали техніку з інших садочків, просили і холодильники, і морозильні камери. Сьогодні ми отримали прекрасні холодильники, морозильні камери, мультиварки, мікрохвильовки, чайники. Це те, що вже було за рік використано, що люди вже... Ну, нам зіпсували трішечки так. Вона активно використовувалася? Да, так, активно використовувалася. Так що ми дякуємо міському голові за співфінансування. Також сьогоднішня сесія, яка пройшла, нам також, ми знаємо, виділили кошти для придбання і ноутбука, та для переселенців, і принтера, дуже багато документів друкується, це все робиться. Також пілісоси, ви бачите, що кімнати в них гарні, із килинками, вони собі прибирають, вони молодці у нас. Тобто комфорт покращився? Комфорт ну покращився дуже. Покращився. Ми дуже дякуємо міській владі, і Жені Матвієнко, Юлі за цю прекрасну роботу. Це молодці. Персонал закладу підтримує керівника. Запевняють, кожна підтримка і продуктами, і побутовою технікою дозволяє краще організувати щоденні будні тих, хто тут знайшов прихисток. Мешканці цього шелтеру теж не перестають дякувати за такі зручні, комфортні умови проживання. Гостинно зустріла нас у своїй кімнаті подружжя Володимира і Ольги Сержевських із Солідаром. Тут вони знаходяться разом із двома синами. Ми тут... Проживаємо ще з августа минулого року, mm -hmm. але ж ми не відчуваємо себе як не вдома, ми як вдома. Обжилися Тому що... вже. Тут колектив прекрасний, <схід> во з нашим начальником. Mm -hmm. Так що у нас... ми не скучаємо, ми знаємо, що у нас там вертати нікуди і немає до нічого. А звідки ви приїхали? З Солідара. Солідар, Бахмут. Там не залишилось нічого, ну, але ми не жаліємо, нас тут прийняли як своїх, ми стараємося чий, допомогти їм, вони нас, щоб ми і обстановку, і це все, це так, завдяки і умови вам да, і тепло, і все добре. Ми дуже вдячні. всьому колективу? Так, да, колектив прекрасний, та й люди тут кругом гарні, де не зустрінеш всі, всі якісь... Привіт, тобто, місто і... Ви вже вивчили, по нашому да, місту да, Ви вже да, пересуваєтесь да, нормально. Я... Да. Такий же самий Бахмут, по розміру, например, наприклад, як, як Сміла. Як... Там 70-80 тисяч населення. Було. Да, було, так. Да. І в принципі теж, але тільки тут люди все одно краще. От, якось мені... Доброзичливі. Так, так, так. От на ринок прийдеш, наприклад, тільки узнали, що ми десь переселенці, що нам і так нада і, і купимо ще й додать нас і пригощають. Да, да. Так що ми дуже вдячні. Поки задоволені тим, що є. Планів ще не будують. Єдине, що знають вертатися їм нікуди, бо тікали вже під щільними обстрілами, а згодом і дізналися, їх житла вже немає. А ми чуємо ліворуч упала, потім перед нами далі. А потім чую свисти. Кажу, давай хавай, топ оскочуй. Як шарахнуло, що рахнуло. Сістя класикром посипалася вниз. У, на першому поверсі це у людей, на в другому в балконі позносило. Ну, у нас добре, що жиліздні двері mm -hmm. витримали. Ну, тоже так гриміли. Як... Ну. І оці 23 штуки мало прилітати, це найбільше за Ну і Вони розуміли, що там вивели? просто мирне населення, тобто вони обстрілювали просто мирні будинки. Да. Так. Ніяких військових там поблизу ж у вас не було. Три місяці сиділи в підвалі. Три місяці в підвалі сиділи, у нас бабуся старенька, 85 років. І як її, як вона є тиждень ходить. Ну і що? Ну все таки вирішилися. Хлопці скажуть, виїжджайте. Віску, ситуація віску, погіршувалась, каже, да. тому що тут каже, буде гаряче. Ну, ми вирішилися. Нас впхнули в таку машину, літучку, це угу. п'ятеро, ми їли бабушку тут вбухнули. А Але ж по дорозі бабушка померла, в Крапівниць, Крапівницькому поховали, ну, в такому віці їх років. транспортувати на здорові відстані. Таких історій про жахіття війни може розповісти кожен мешканець шелтеру, зізнається керівник Наталія Косенко. Тож тут намагаються робити для цих людей все, щоб вони адаптувалися, і жили повноцінним життям. І дякують всім, хто теж переймається долою цих тимчасових гостей нашого міста.